Horein delaunga berrogeita merrute baino gehiago, zehatzak izateko ingaularo gehiurte, gaurregun gagoen arazolarrienetako bat sortzen arizen, klimaldaketa. Honen arrazoi nagusia industriaren iraultza izante. Makine eta fabrika berrien sorkuntzek produziaren gorakada izugarria lortu zuten baina tamalez, malez, zeo bizurian diak ere ekarri dituzte gure atmosferara. Hau berotu. Hori gutxez balitz, plastikoaren sorkuntzak itxasoren kutsadura ekarri du. Klimaldaketa dela eta gure planeta gutxinaka hiltzen ari dela esan dezakegu. eta araz hauen errua bai gure enpresena bai gurea da. Gu bai gara kontaminatzeien aguzien. Klimaldaketa hauek mundu guztian dutera gina, bai irugarren munduan bai gara perean dauden herrietan bailenengo munduan, ez dago salbo espenik. Hau urrengo erazuetan ikuz dezakeu. Alde batetik, temperaturak asko igotzen ari dira urtero, honek poletan eragin handia, urtzen ari bai dira. Beraz, itsasmailak ere igotzen ari dira eta geroz eta fenomeno meteorologiko larriagoak gertatzen dira. Horrela jarraituz gero etorkizunean hondamendi handiak jasanbarko dietu eta gure teknologia berrien garapenean eragina izango du. Hauen ikerkuntza motelduko baitira besteraz olarriak saihestu al izateko. Horregatik, horretik komentatutako arazoak murriztea izango da gure helburu nagusia. Gure enpresak eta jendeak kontzientiatuz eta hezituz Horretarako, klimaren aldeko neurria politikoki sartu behar dira, adibidez. Aldogun neurrian, material berrera bilgarria erabilibarko dugu. Ondoren, material hauek birziklatu eta kontsumoa murrizten saiatu. Enpresa karbono emisioa murrizten saiatuz, eta eskuragarri ditugun teknologiak erabiliz paperen kontsumoa murriztua lizateko. Lamaitzeko, esan dezakegu guztiok esfortu txiki batekin ezkero, aldaketan diak lortu daitezkela. Gure planetaren eta izaki bizi bizidunen, bizikalitatea eta iraupena losatu izateko.